Καλημέρα, σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία περίπτωση ενό ασθενούς ο οποίος μετά από μεγάλη απώλεια κιλών, 35 κιλά, σε πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Ε, παρότι το σώμα του κατάφερε να το αναφέρει με, με άθληση και με ε, διατροφή, στην περιοχή της ειδική σύνθεσης, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μία τεράστια σύμμετρη ποσότητα λίπους, η οποία αφαιρεί αρκετού κόντου από το τοπέος και κατά συνέπεια θα βλέπουμε θα κάνουμε μία μήνυνη παρολόψη στην περιοχή αυτή έτσι ώστε να επιτρέψουμε και σε επίπεδο λειτουργικό αλλά και σε επίπεδο εμφάνισή να έχει μια καλύτερη εικόνα η περιοχή γύρω από το τοπέος και το ίδιο το πέος Ε, λίγη ώρα μετά, μετά, την, μετά από το, το πρώτο βίντεο, α, έχουμε ολοκλώσει την επέμβαση. Ε, υπάρχει το ίδιμα στην περιοχή ήδη γιατί έχουμε βάλει ε, ένα διάλειμμα ξυλοκαίνη και αδρυναμίνης έτσι ώστε να, να έχουμε μόστρες στην περιοχή για αυτό που να βλέπετε αυτές τις άσκρες φάνειες ε, πάνω στο δεύμα. Ε, έχει κατέβει αισθητά κάτω το, το, το, η περιοχή του νησιβικής σύνθησης, από εκεί που ξεκινάει δηλαδή, η ρίζα του Θεούς, στο άνω αωροί στο άνθρωπο του όριο. Η τομούλα είναι αυτή εδώ που μπορείτε να δείτε είναι πραγματικά ανύπαρκτη, δεν υπάρχει φθανότητα κάποια στιγμή κάποιο να παρατηρήσει ότι έχει γίνει μια τομή, ειδικά όταν θα βγουν οι τρίχες. Ε, ήταν ένα περιστατικό αρκετά τάξι δύσκολο γιατί υπήρχε, υπήρχαν προηγούμενε επεμβάσει εδώ πέρα βονοκύλης αλλά ε, Όπω λέμε το αποτέλεσμα είναι αποδέτως του συλλογικό, έχουμε αφήσει και ένα, μια ελαφρία έτσι ε, ε, μια περιοχή στην οποία υπάρχει, έχω αφήσει λίγο λίγο εδώ πάνω ώστε να υπάρχει αυτό το μπομπέ που είναι το φυσιολογικό μου σε αυτή την περιοχή. Ο άνθρωπο αυτό έχει και δίσπλα στους πόντους από αυτή την επέμβαση, οπτικά και λειτουργικά. Χωρίς να πειράξουμε τη λειτουργικότητα του πέως, χωρίς να πειράξουμε το ίδιο το πέως. Ταυτόχρονα δούλεψα λίγο και στην περιοχή τους, στη μυροβολική άγλακα έτσι ώστε να να καθίσω λιγάκι την περιοχή αυτή, την περιοχή αυτή το λίπος που προέβαλε και άρα σκέπαζε την περιοχή των όρθων και του, γενικότερα την περιοχή της συμβικής σύμφυσης. Ε, κατά συνέπεια, χωρί να, να παρέμβω στο μηχανισμό, χωρί να παρέμβω ε, στα, στα, στα, στα, στα, στα γενετικά όργανα αυτού του ανθρώπου. δημιούργησα μια αίσθηση ε, οπτικά, μακροσκοπικά, ε, μια αίσθηση ενός μεγαλύτερου ουπαίους, μιας περιοχής πολύ πιο αρμονικής. Ε, και θα είναι που έρχεται στο